Це школа у Зборові. Тут навчається понад 500 дітей, розповіла вчителька початкових класів Наталія Микитів. За її словами, від сьогодні вони навчаються дистанційно. Каже, вчора в класах температура повітря не перевищувала 10 градусів. Коли прийшли, температура була не краща, як зараз, ну, може навіть бо зранку температура завжди нижча на 2 градуси. Дітки сиділи практично не прийшовши до школи, не роздягалися з курточок. Було холодно. Просилися багато учнів передзвонити до батьків, бо нам дуже холодно. Артем Щербань навчається у 4-му класі Зборівської школи і відвідує там групу продовженого дня. «Я ну, завжди на групі. Ну, я не лишався на групі, бо мені було холодно і пішов додому». А це приміщення Зборівської міської ради. Тут зібралися близько 30 батьків-учнів. Один із них, Мирослав Галайко, розповів, хочуть, щоб у школах відновили опалення. «Батьки хочуть, щоб нормально діти навчалися в школі. а не... Вони ж не можуть так пояснити дітям, як педагоги. Вони ж все прекрасно знають це, але наша влада людей не чує». Галина Ніколишин – мама двох дітей. Каже, вони навчаються у Зборівській школі. У мене дитина має проблеми здоров'ям. Відправити в холодну школу я її не можу. Буду сидіти вдома і лікувати. Коли я ходжу на роботу, я не можу її вдома вчити. Мені потрібна школа, яка опалюється. І дитина отримала повноцінне, нормальне навчання. Начальник управління освіти зборівської міської ради Михайло Бігус каже, відновити опалення у школах громади не зможуть що відновити повноцінне опалення в тому варіанті, який хочуть батьки, неможливо, тому що почали звільнені, пальний сезон завершився, його технологічно відновити зараз нереально. У нас є дві козівські школи, потенність запломбовані газовиками, відношення, виїжджає, тому подібне. Це, проходить, це не тако зараз вони шовт і роблять, як, як вони думають. Скоро буде працювати дистанційно, поки буде ще е, е, ну, холодно і температурні умови не відповідатимуть режиму». Заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич розповідає, про те, що у Зборівській громаді переходять на дистанційне навчання через низьку температуру в приміщеннях, їм не повідомляли. «Якщо холодно, то треба подумати територіальному органу самоуправдіння, як зробити, щоб все-таки не було холодно в класах, не виключати опалення, не закінчувати опалювальний сезон, щоб все-таки навчання в школах перебувало комфортним. Але знову ж таки, ці питання щодо опалення, освітлення, обслуговування закладу освіти приймають органи місцевого самоврядування». Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.